Вікторія Данчук приїхала до Польщі 12 років тому. Працюю прибиральницею. Працюю прибиральницею. Зараз відкрила, дозволила собі відкрити власну діяльність. Далі побачимо, будемо старатися розвиватися. Причини переїзду були проблеми сімейні. Це, було, це було, таким, було такою можливістю, можливістю трохи втекти від тих проблем сімейних. Легко не було, було дуже важко, тому що мала добру роботу. А в Україні працювала в оргазі, контролером дуже довго. А це була зовсім, зовсім, зовсім інша сфера, як я сюди приїхала. Не вміла нічого, абсолютно. Все з нуля вчилася все. Всьому абсолютно. Так як маю задатки такого педантизму, то мені було дуже важко. Я сюди приїхала для того, щоб не бути разом з чоловіком в Україні. Старається, а з часом старається така границя, що ти обходиш там працює. Все залежить від того, яке ти має ставлення до роботи. Або ти йдеш мучитися, або відбути. У мене так на початку було, коли я, я кажу, нічого не здалася, навчилася. Це для мене була каторга. Потім, коли вже підніше з часом, коли я щось навчилася, зробила певні висновки, почала використовувати. Там ті свої висновки бачу, що вони працюють. Для роботи пристало для мене бути каторгою. В сумі я це люблю. Я люблю я прибирати там, скажімо так, я люблю порядок. Дово кажу, просто такі задатки, такі ідентичності трохи. Потрохи викорінюю їх. І так, з часом ти, як стаєш таким, як членом сім'ї навіть. І інформації дуже багато скидається, скидається. Ну, тому що люди теж знають, довіряють тобі з часом, розказують те, що не можуть, можуть, комусь, не можуть комусь іншому дозволити розказати. Я кажу, з часом старається та границя. І не відчуваєш себе, що ти приходиш туди просто працювати, і на тебе чекають. Тобою ти є важлива, ти є цінна, і то не те, що тобі стараються це просто показати для того, щоб тебе використати. Я вже трохи за той час, що я працюю, я вже трохи влучила людей, скажімо так, клієнтів, можна сказати, що від першого разу вже можу сказати, з першої зустрічі можу сказати, чи я буду працювати з тією людиною, чи я не буду працювати з тією людиною. Так, і гроші тут навіть не грають великої ролі, тому що, кажу, неодноразово були випадки, де можна було заробити більше, але сама атмосфера для мене була некомфортна. Чоловік може розказувати щось про жінку, жінка може розказувати щось про чоловіка, дочка може розказувати щось про батьків, бабця може розказувати щось про дітей і про всіх разом. Ситуації дуже-дуже-дуже різні. Тому для мене зараз, останнім часом, для мене стало швидше. Я свою роботу люблю, але я маю свою сім'ю, я маю куди до когось спішити. хочу повернутися додому. Якщо колись до початку, там, як я працювала, як я приїхала, мені там не було десь пишити, не було особливо вертатися. Я могла цілий час проводити на роботі весь день. То наразі так не є. А тому, кажуть, тепер для мене, як я прохожу там десь працювати, то як немає нікого, то мене швидше, я швидше додому йду. Але, кажу, повторюю, це не є для мене мука, тому що надалося працювати на роботі стільки часу, і, цей, і мучитися на такі роботи, ну, принаймні для мене. Ой, я тут так само вже, у мене стільки років старалося границей, я не почуваю їх, коли я в них, я не почуваю себе, що я десь вже на місці. Я вже там в них, як у себе вдома. Я часами знаю більше, ніж вони самі. Вони мене питаються, певні речі, що долежить там, або що там ще щось там або там де поставила, або ще. В такому, такому розумінні. Як я, як себе вдома. Я в себе вдома, може, е, все вдома вже мені часами брак часу, або шкода того часу тратити на, на прибирання, я краще проведу той свій збільний час, що я маю вдома на чоловіка, на собаку. Сказала так. Я в Україні не була 6 рік пішов як я не була в Україні взагалі до мене син приїжджав батьки приїжджають зараз поїду звичайно поїду колись на Україну Добрий день, мене звати Катерина я приїхала з України з Івано-Франківська до Польщі до Вроцлова 23 лютого 2022 року приїхала до своєї мами в Україні трошки так Ну, важко з роботою, тому приїхала до мами, щоб мама мені допомогла з роботою, на прибирання, можливо, на якусь таку роботу, там, де не потрібно диплома. Я приїхала 23 лютого вечора, ну, і 24 лютого, коли ми проснулися всі, ми зрозуміли, що в Україні війна, і було дуже важко, але ніхто не очікував, що наскільки буде все затягнеться до зараз, сьогоднішніх днів. Тому... Моя мама взяла мене з собою, допомогла мені з роботою, допомогла мені все, мені показала, познайомила мене з панами. Але раніше я до того, як приїхала сюди в Вроцлав, працювала в Краклі, і я розмовляю по-польськи. І на той час, коли я приїхала, я теж розмовляла. Тому мені було досить легко. Вона мені тільки показала Вроцлав, показала приблизно, що там вона робила в тих людей, до того, як прийшла я, я просто собі стала спокійно і вже працювала. Е, в Польщі тут добре, е, всі люди, поляки, тим більше, коли почалася війна, все супер, все ідеально, всі нас підтримують, всі нам дуже допомагають. Постійно, наприклад, не маєш роботи. Ніхто не каже, що приїжджаємо ми сюди заробляти великі гроші на прибирання. Просто е, теж вчитися мови, бо я тільки можу розмовляти. Граматики я не знаю, я не можу написати. Прочитати, приблизно, можу, але не, не ідеально. Ну, от теж, хотілося б трошки ліпше навчитися в польській мові, можливо було б краще якась робота. Але зараз прибираю і все добре. З усіма можу договоритися. Якось так вийшло, що раніше працювала, тому мову знаю трошки, і бар'єру ніякого в мене немає. Люди хороші, люди добрі, дають роботу. Якщо десь колись немає, то допомагаю теж, подзвоню до когось з в кажуть, Має роботи, вони стараються пошукати мені роботу, і дуже їм за це вдячна, все. все дуже добре, все супер. В одному, в одному великому, наприклад, там два поверхи, займає на 6-7 годин, деколи 8, тому навіть на два будинки немає сил. Mm -hmm. В тиждень, ну, 5 будинків є, так що 5-4, не завжди, бо десь хтось колись виїжджає, десь хтось... Може не хотіти, може десь когось дома не бути, тому так чотири рази на тиждень, п'ять. Це так. стабільні, так, поки що це стабільні, але теж не завжди, бо теж люди от вліті багато виїжджали на вакації, вони теж не було так стабільно, ну, але добре, що є то. В ключі так само в мене є від, від різних будинків. Не раз прихожу, залишають мене, йдуть собі до роботи, там ключі, закриєш будинок і підеш собі додому. І мені дивно, бо я, наприклад, не маю такої довіри до людей, як, як ці люди, поляки, мають довіру, наприклад, до мене. Але я, слава Богу, все в добре, все прекрасно, якщо люди мені довіряють, я дуже їм задякую. Е і так, бувають такі речі, що нараз дзвонять до мене і питаються, де стоїть то чи то, бо вони просто не знають, або чи ти десь бачила то. Я таке, так? Е залишають ключі, залишають будинки, або навіть, взагалі, деколи кажуть «А, залиш, двері відкриті, я зараз там за годинку буду». Для мене це дивно, я не маю такої довіри. до людей. Тому що, коли я прибираю в них вдома, я прибираю цілий будинок. Я коли от виходжу, я дивлюся, все чистенько, все прекрасно, а коли я прибираю в себе вдома, я не прибираю цілий будинок зараз. А сьогодні кухню, завтра кімнату, там того, десь ванну. Тому є, є різниця між тим, як я прибираю в когось і в себе, бо я не маю сили, щоб прибрати себе цілу. Я такий, тут мусиш зробити, а там можна завтра відкласти вдома. У них роблю так, щоб, щоб відробити свої гроші, які я беру. Тому що я не можу там взяти гроші і просто піти і лишити щось за собою. В них я працюю так, щоб відповідало тим, як вони мені платять. Доброго дня, мене звати Тетяна. Я з Дніпра, з України приїхала сюди. 17 марта цього року я мала права, а дві дівчини тільки мали документи для машин, і ми поїхали колоною. Вивозили дітей і жінок з Дніпра. Нас було 10 загалом і їхала колона з машин я везла і змінювала мене дівчамно. Ще одна, ще одна Аліна. Їхати дуже далеко. 1500 км до Вроцлава було, і ми їхали у Смолець. там нас чекала дуже турботлива пані. Марія, Мариша по-польському Маріша, і її а, чоловік Яцик. Вони, вони нам дали а, дом дуже такий, в Смольці, великий, і а, зробили нам їду, і за, ну, дали можливість там жити. Не дуже довго, там два місяці, може бути, може, може бути Польща. І там я працювала волонтером два місяці, за це мені не платили, то було так, як хочеш, можеш прийти допомагати. І я завжди допомагала два місяці У Жоні, в Ужонді в Смольце. Потім е, переїхала в Вроцлав, бо закрили вже в жонт. не було спонсорської допомоги, не було, е, за, за, закрили то... Місце, де видавали їду, і загалом треба було шукати діжиття. Я зрозуміла, що тих грошей, з якими я сюди приїхала, вже недостатньо, треба працювати. Тому я працювала опіконом, і зараз я працюю на опіке. Чотири години буває там як треба, як задзвонить пані то я приїжджаю, як їй треба, і в суботу, і в неділю, і опікуюся. Праця не тяжка розмовляти, допомагати, давати ліки, робити смачне. Вон mm -hmm. <рес> у нас такий, Бардзо любить смачну їжу, бо був лікарем. І завжди замовляє, як просто, що хоче що хоче так і ну, допомагаю убираю там щоб чисто було якщо купаю то понятно що вод, вода треба щоб було чисто і реабілітацію роблю рук ног як просить робота важка можу так сказати але хотіла б працювати по своїй спеціальності. Бо то ну, краще, можу так сказати. І психологічна, і фізична, і для себе я вибирала працю таку до душі, тому вибрала ландшафтний дизайн. В Україні я мала свою фірму, займалась ландшафтним дизайном, виробляли посадні штукатурки такі, мазайчна штукатурка була, і збирали гроші на підприємство. Бо дуже дорого і треба було зрозуміти, як то з першого разу, якщо ти того не робив ніколи, то треба трошки читати <хи> і зрозуміти, як то буде. Ну так, трошки не успіли. Не успіли. Почалась спочатку війна в 2014 році, ми були теж волонтерами в Україні, давали свою Volkswagen на вивезення з території Дебальцевського котьола, і теж записували нас на 24 каналі, що ми допомагали, вивезли 72 бойца на Мічникова, така лікарня у нас Дніпрі є, і зараз наш Volkswagen Caravella теж на війні. Сказали, що він інфартовий. <свісно> він був весь, як решето, розстреляний. І хлопці його підняли. І не дивлячись на те, що дуже снарядів в нього попало, ні було ні скла, резина була знищена. Але він приїхав, привіз всіх. Єдиний палець там щось досталось хлопцю Із-за того, що добрий метал Все, що летіло на тих хлопців Попадало в дверях та Такий поємник такий небольший є І там дуже було Тобто ну, не убило нікого все -таки, Всі живуть З усіма в порядку все ну, Тільки палець там у водія був там розбитий, і він прийшов, цілував в руки, казав, що у нас найкраща, найкраща машина. І всі 9 чоловіків, які там були, всі живуть. В ландшафті там теж оп'яка. Рослини, як воно буде жити, яка вода, і там ну, свої є питання, які треба знати. Секрети в, опі в опіки е теж опіка над життям. Людина не може сама встати, їсти. І психологічно і тяжко. Всі е десь або в кіно можуть сходити, або е щось за ну побачити і тому. Зараз така допомога тому пану Анджію, якого я опікую, дуже потрібна, більше психологічна. Ну, прибирання також там, це добре, так? У нас є дівчина Света, вона допомагає з прибиранням. Зараз я більше готую для нього, для нього, і більше я, як сказати, Розмовляю з ним, і щоб у нього, у нього всередині було життя, бо він, як то сталося, взагалі не хоче вставати на ноги. То ситуація така більше психологічна. Я його питаю, чим ви, ви можете встати? Ну, якщо вам сказали, що вам треба жити, ви встали після такої хвороби дуже, і зараз... Трохи реабілітації будете ходити, а у нього психологічна, він не хоче того. І я пробую його вивести як психологічно, потроху поволі, і у нього не працювала одна рука, зараз працювали тільки два пальця. Зараз ми, і реабілітолог з ним працює, і масажист приходив, показував болі. як то зробити для нього краще. І он зараз вже може взяти якийсь стакан, або щось такого, і може сам собі щось взяти, включити телефон, задзвонити до когось, бо того не було. Я приїхала, я з песеля побачила фото своє, я зрозуміла страх у очах, який у мене був. І працювати. Взагалом не хотілось взагалі. Позвонила, позвонила до мене учитель Ангеліни, і я їй розповіла, що всі хочуть мені все розповісти. <сі> всі дівчини з Херсона, з Мілітополя, з Харкова, і всі розповідають, коли я їм даю їду, у них сльози на очах. Коли я їм допомагаю, вони хочуть мені цю енергію негативну, яку вони там отримали в Україні, мені віддати, розповісти, щоб я щось для них зробила, ми їм давали психологів. І це все дало на мене теж таку негативну ситуацію в тому, що для мене теж був дуже стрес. Якщо розповідала про Херсон, то було страшно, як їм там обрізали його волос, волосся, шукали якісь там татум, роздягали, знімали речі, забирали телефони, забирали дітей кудись там в автобус чи щось таке. Одна дівчина розповіла, що вона їхала з Польщі вже, хотіла додому, і о, доїхала додому з дитиною, і чоловік поїхав до магазину, і згинув і чоловік, і дитина. Вона залишилася одна. Мені тут подобається. Я маю дуже... Багато людей, які мене знають. Я допомогла в багатій кількості людей. По моєму списку, що я робила, 62 дівчини. 23 принадії було. Із дітлахами такими по три роки і більше, які взагалі не могли працювати. Я гадаю, що якщо ти всередині теплий, то і люди на тебе будуть тягнутися нормальні. Тому я дуже рада, що я тут. Поки ем, така ситуація в Дніпрі зараз теж дуже бомб і е, розрухи, і, тому я... Почекаю, але допомагати людям буду, якщо треба. Опіки ні, не соромлюся. Психологічно не люблю прибирати. То таке, завжди хотіла, завжди хотіла якусь дівчина, щоб вона мені допомагала з тим. Я краще люблю готувати, ну, опіка теж для, для мене для душі. Я люблю працю, яку я. Спокойно можем переносить, але без негативу. Моя така ситуація. Не соромлюся. Ні. Добрый день. Меня зовут Илона. Я приехала из Києва. Первый раз в Польшу приехала еще в 1917 году. Пожила здесь 4 года и вернулась обратно в Киев. Ну, а сейчас, вот после начала войны. В начале марта я снова живу в Польше. Работаю в центре, в Радславский центр окулистичный, убираю в операционной. Прихожу с утра рано, убираю, дезинфицирую операционную. Пять часов работы, я потом свободна. У меня как-то все так более или менее спокойно, потому что мы в 18-м году квартиру здесь купили, мне было куда вернуться. Моя ситуация была значительно проще, чем у многих. У меня нет маленьких детей, с которыми бы да, вот так вот пришлось ночью вот 9 часов стоять на границе, как это делали другие с детками. Я вообще по профессии инженер телекоммуникаций. И последние 20 лет работала в Киевстаре инженером. Вот. Ну, как уехала в Польшу, то все. Уже не работала в Киевстаре. Пробовала немного поработать опекункой, но две работы было как-то мне тяжеловато. Отказалась от опекунства. Это были два э, пани и пан пожилые. И приходила к ним домой. Такие обычные, обычная домашняя помощь. Им нужна была. Но как вот у меня сил на не хватило на вторую работу. Хорошо живет, практически как дома. Видите, как нас тут хорошо приняли, помогают нам всячески. А вот. Хорошо, но хочется домой. <музык> Семья у меня осталась там, в Украине, в Киеве, муж, мама. Вот, поэтому скучаю, переживаю, все жду, смотрю, слушаю новости, жду, когда же вернусь домой, здесь оставаться не собираюсь. До войны было много планов, но я думала, что они еще вполне даже могут сбыться. Да. Вот, поэтому, да, я жду. Пересиживаю, можно сказать, здесь, ну, а чтобы было, чем заплатить за квартиру, на пропитание, ну, работаю. Меня зовут Светлана. Я э, жила и работала когда-то в Украине, вернее, занималась підприємницькою деятельностью. Как настали трошки важчі часи, не было таких, ну, такого заработка, как бы нужно, то я зібралася і приїхала до Польщі. В Польщі я, як приїхала, то е, найперше опікувалася одну старшу паню, в якій вже було 99 років на той час. Але я була три місяці в Польщі, а три місяці їздила додому на Україну, бо ми мінялися з е, подружкою. Я е, п, в Польщі е, Опікункою почала працювати десь 4 роки тому. Але я колись ще раніше, десь 10 років тому, їхала до Польщі, працювала на полі, працювала, збирала ягоди, трускавки, на тютюні була колись теж. І так би потрохи спілкувалася з поляками, і я вчила так, деякі слова польські, і я знала. І, і тому мені було легше тепер тут, як я приїхала, бо я могла спілкуватися по-польськи, розмовляти, бо я хоч і всіх слів не знала, але так... Пару один до другого і так я собі вже так якби вільно почала розмовляти польською мовою. По професії я фактично так якби продавець, я би мала продавати у, там у магазині, чи у супермаркеті, чи, чи як, але я була я собі, ну так якби мала свій бізнес, я зробила собі підприємницьку, відкрила діяльність, і я продавала, мала такий свій кіоск на базарі продавала. І я опікуюся старшим паном, тим, що колись я ще спочатку у нього працювала. Але там зарекомендували мене другі пані, і я одночасно, ну як, не одночасно, наприклад, на обід, то я йду до пана, і там в нього 3-4 години, а на сніданок і на вечерю я йду, я ще мам другу паню, яка має 93 роки. І так працюю кожен день, і так, можна сказати, без вихідних. Понеділок, вівторок, і неділя, і свято, і... бо. Такі старші люди, вони не можуть без єдини, не можеш їх залишити. Робити треба працювати кожен день без вихідних з такими людьми. І що найголовніше, головне, що вони так при, при, якось привикають до людини. І як, як я вже маю прийти, то вони чекають, чекають, що я, навіть та пані е, старша, то навіть вона мені каже, я вже чую, що ти маєш прийти, бо я вже є голодна <смі> на сніданок. <смі> я можу піти до когось чужого тож, але мені здається, що я вже так не можу угодити тій другій людині якимось другим, чим тим, що я з ними вже кілька працюю, ходжу до них. Я для них, можна сказати, Стаю частиною родини і вони до мене, бо, бо як такий час, ну, рік, ро, рік часу я ходжу до того пана. Він вже так до мене привик, я йому так, як сестра вже. Ну. Так виходить. Ну. І так само, як почалася війна, теж вони так якось співчували, допомагали чим могли. І дуже багато цих поляків, людей цих, що тут живуть, теж так, так якось співчували і, і допомагали з того війною. Всі були дуже такі якісь добрі до нас, можна сказати, українців. Ну і дякувати Богу, дочка моя приїхала тут, теж працює зі мною. І, і я задоволена тим, що моя дочка тут. А чоловік лишився в Україні, зараз не може поїхати десь до нас сюди, але добре, що ми вдвох тут є. Мене звати Оксана, я приїхала з України, з Західної України, біля міста Луцька, містечко Рожищі. Ну, відносно, не так давно я приїхала, це 17 квітня. Ну і як всі українці, які тікали від війни заради дітей, ми ж дітей в безпечне місце привезли, то ну, я так думала, що то ненадовго, що то ми тут надовго не затримаємося. Приїхали до моєї сестри, вона, вона полягла на тому, щоб дітей відправити в безпечне місце, бо є куди, дуже хороша сім'я поляки, дуже, вони прийняли дітей, зустріли спочатку, забезпечили всім необхідним, на одяг, на їжу, на все, бо діти йшли ногами, що могли взяти з собою, то ну, що на, руз... на плечі рузики, пішли. Ну, вс... ну все, вони дійсно такі люди, що бо моя сестра опікується мамою їхньою, їй вже 92. І так само я допомагаю, бо їй тяжко ходити вже такий вік, що а я, ну якби допомагаю діти в школу, я тут на місці. І час від часу там так само як ну знайомі. Оксана, можеш, бо ми тебе знаємо, ми тебе можемо порекомендувати, тому що такі люди, що треба знати, так з вулиці так само ж не хочуть, не знають по рекомендаціях. Ти можеш піти, я знаю, як ти робиш, як ти як робиш, як себе вдома, як ми всі в господині вдома, так і, як вдома, так і в людей. І час від часу позвонить пані там, ну старша, і хвора, і, і дуже добра, то піду, поприбираю, піду на дачу, поможу, ну це відпочинок скоріше. Ми з дітьми їздили, як до своєї бабці, якби до в мене мама так само, в неї так само є дача, і ми всі ходили, ми і воду носили, і сіяли, і помагали, і збирали врожай, і ну, все. І так само ми до цієї, і мої діти вже так до неї звикли, і кажуть, баба, баба віся наша, бабця наша віся. Ну і вона до них так само, вона теж дуже, ну справді, як родина, так. Довіра має бути через те, що навіть, ну людина ж не не весь час вона зі мною. Вона мені, як би сказала, от ти можеш, ти можеш зробити те-те, там, мені, я не можу. Я не можу вилізти, я не можу там на вікно зняти, мені високо. Ну дійсно, 90 років, ну куди? Закінчувала. я вчилася в Луцькому педагогічному інституті, в університеті. Потім працювала методистом в будинку дитячої творчості. Це було давно. Ну, далі була така пора 90-ті, мізерні зарплати. І в 2000-му я поїхала в Італію. Ну, так як хотіла щось своє. Так як кожна молода людина думає, хочу сама собі купити, заробити, квартиру. Ну, і там була 7 років і далі приїхали. Приїхала, повернулася, бо народився старший, народився син. Ну і так якби тут залишилась, в Україні. А вже пізніше відкрили своє ну, такий маленький бізнес. Така палатка, вареники, пелемені, пиво, грузли. Отаке, в центрі, в нашому місті. І ми працювали так п'ять років. Тоді... Чесно кажучи, от, і мова давалась, ну, може, так, на людина молодша, мова швидше вчиться, це так. Але ми, коли працювала так само, це ж і, і всяке було, і прибирання, і баданти, там, опікунство, і робила біля Венеції на кораблі, там, дійсно важкі умови були, але хороший колектив, хороші люди, теж такі доброзичливі було важко працювати фізично було там важко але не так важко ментально через те що ти працюєш ти знаєш ти заробляєш в тебе є мета і ти ну якби ти живеш кожен день так якби ти вдома жив тільки от в тебе дійсно ну що якби зарплати не такі як тут же ж ти заробляти ми приїхали всі для того щоб щось десь хтось придбав собі відлужив, і вже там придбати то зовсім друге мислення зовсім другі думки зовсім ну якби життя по-другому через те що тут в голові от що ти робиш там от я живу як в себе вдома помагаю я там сестрі помагаю з цією пані е, помагаю, іду наприклад на, на, на, поприбирати там вікна помити чи в цей і завжди в голові е, як там в Україні чи не... знову не летять ракети? Оце дуже важко, дуже важко з цієї точки зору, що воно гнітить оце весь, все. В телеграмі їду, в... В телеграмі... встаєш, з телеграмом лягаєш спати. А що там вдома? А нас світло відключили, а людям холодно. І, а, ну, тут ну, ж... ти розумієш, що тут діти в безпеці, я біля дітей. Там батьки. Так само вже такого віку, якби ще їх, так само треба було б доглядати і допомагати їм. І, і тут діти, там батьки, не знаєш, що тебе чекає завтра. І оце робиш просто з другої сторони, це, ну, от, пішла до людини, там прибираєш, відволікаєшся. Ход, трохи воно якось... Е... Ну, от робиш роботу і думаєш, ну, зараз це там зробити, те, те, те. Ну, якби ти хоч на трошечки відволікаєшся від тих думок і від телеграм, або тільки на щось дивишся, що сталося, що сталося, де завалили, там пологові розбомбили, а дітки маленькі, все. І воно, ну не знаю, може кожному по різному, але мені якось це було сильно, ну, як такий характер, що так через себе все воно. І і того можливо я живу тут стільки часу, бо як подивилися, почитали за бучу, за ірпінь, за то, що вони виробляють. І так само в тебе дивиться двоє дітей. І мені є де жити. І мені мене за мешкання все мен... їсти є, що ми... за що ми не платимо за житло. Ну, посидіть ще, Оксана, ну ще трошки треба побути. Ну хай ще діти тут побудуть. І сама, от сама себе, якби, кожен раз в... вговорюєш на те, що от ще трошки треба побути, бо діти тут, бо, ну, бо ще, можливо, ще зарано в даний час, якби. От така різниця в тому заробітчанству, якби, те, що було тоді, і те, що зараз, це просто, ну, якби, не таке веселе життя, як було тоді. І не, не тільки в тому, що тоді молоді були, тоді якісь плани, якісь на майбутнє. В кожного нас в Україні були свої плани. І тепер ми жили, в нас в кожного були свої плани. В кожного щось там, якісь мрії були, бажання. Ми всі, якісь ремонти, якесь будівництво, якісь робота, щось десь відкрити, якісь магазини, діти, освіта. А, а тепер воно... Рухнуло, скажімо так, дійсно. І от і думки тільки одні про те, щоб якнайшвидше перемога України була і, і ми всі повернулися хто як. Мене звати Леся, я приїхала до Польщі ще до часу війни. І приїхала сюди працювати опікункою до пані доктора Богданович. Вона мала на той час 95 років. Коли я приїхала, це була моя перша робота. Ну, до того в мене був досвід, бо я працювала теж опікункою, але не в Польщі. Далеко. І мені сподобалося те, що я могла приїздити до Польщі, попрацювати три місяці і поїхати додому. Це близько і зручно. Можна відвідати рідних. У мене вдома чоловік, двоє дітей. Ну, попала я дуже хорошу сім'ю. Я дуже вдячна за це. Тому що пані доктор Богданович була барецьом. Дуже-дуже була культурна жінка. Я не відчувала, що я на роботі. Я відчувала, що я так, як все було вдома. У нас було якесь таке людське відношення. З її сторони ніколи, це була дуже хороша людина, з її сторони ніколи не було такого, ні агресії ніякої. Все було якесь співвідношення хороше. Навіть якщо в мене не вийшло зробити так, як я не, не зразу так розуміла, може, ту по польську мову, то вона мені завжди відповідала спокійно, щось там підказувала. І так ми пропрацювала я з нею, аж до кінця її роки. Вона померла в 101 рік. І це дуже був знаний будинок, де я працювала. Це будинок Кільшвельтів, в якому я ну, живу. Мені дозволили жити ще тепер, в часі війни. Коли вже померла пані доктор Богданович, я залишалася далі, бо почалася на Україні війна, я приїхала. Мене зустріли люди, яких, правда, я вже знала, багато допомогли. Приїхала я, тут вже було в травні, бо якраз 20 лютого я поїхала додому, а 24-го почалася війна. І коли я приїхала, ну правда, на другий день було багато дзвінків від сусідів, від знайомих, приїжджай, бо війна у вас, ну дуже гарне було ставлення, я дуже задоволена, дякую Богу. І на правду ці, ну, ці всі поляки, вони, вони наскільки добрі люди, наскільки я помогли. Навіть в той час, коли я приїхала сюди, найперше, що сказала мені сусідка, яка жила на, на другому поверсі, от що ти приїхала сама? Бо ж я вдома чоловік. там до тобто мене чоловік після інсульту хворий. Діти, давай, поїдемо на кордон, ми поможемо. Я кажу, ну я не можу, так як я приїхала, вже робота в мене то не було, бо пані доктор вже не жила. І одразу вони допомогли мені і з роботою, і з одягом. Тому що я якось їхала, навіть не збираючись. Ну я поїхала додому і не думала вже вертатися, скажімо так. Дуже багато теплих слів, дуже багато, от, наприклад, тепер я працюю в людей прибираю, хочу прибирати. Вони мені зразу допомогли знайти роботу. Я не кажу, що я маю зайнятість на 100%, але я можу піти на роботу, подзвонити. Я, ну, я, я працюю прибиральницею, прибираю в будинках і я ще хочу, ну, як опікунка. Теж тяжкий труд, це нелегкий труд, тому що приходиш до нинічної людини, яка лежить в ліжку, яка тебе не пам'ятає, яка не, ну, взагалі не, не орієнтується, хто приходить. І приходиш зразу, відчуваєш таку якусь, думаєш, Боже, як ті люди допомогли мені, якось так стараєшся заговорити до тої людини, бо та людина привикла до твого. Людина просто згадує твій голос. Я в дитячому садочку працювала в Україні і коли було вже 90-ті, почалося так, що і була робота, і не була, робота вроді була, не було, не було просто зарплати, видавали якийсь там горох, ну це і було на руках двоє малих дітей, моя подружка поїхала в Ізраїль і вона купила мені білет і до двох неділ поїхала в Ізраїль. Ну, теж зустріла дуже хороших людей. І коли я приїхала, це перша була робота, це було опікунство з бабкою з Польщі, з Любліна, з Шушаною Фільклінштейн. Це була робота в місті Ако. Це було... Е, ну, бабця взагалі-то не говорила по-польськи, бо вона 60 років тому була в Польщі і була страшна проблема. Коли прийшли діти думали, а, може, діти там... вони не знали. Дзінь добрий, одне ну, польське слово, ну, всі інші з іврі. І коли я зрозуміла, що все, капець, або вертаєшся, мусила вчити вечорами польську мову. Ну, я вчила. Вчила, десь там пішла в русський магазин, купила тиснувник. І коли я говорила до бабці польською мовою, то вона мене розуміла, але відповідала мені на іврітів, тому що вона забула польську мову. Ну, нічого з того не вийшло мусила йти в Ульпан, тут той єврік, ну правда, навчилася, пропрацювала теж там сім років. Але це була легальна праця, я приїздила додому раз на рік. Це було дуже важко. Тому що не так важко, як фізично взагалі не важко. Там теж була дуже гарна сім'я. Було все. Ну, Букмор, але... Як і море не Варта, як вдома двоє маленьких дітей, і чоловік, і по телефоні, коли чуєш слово «мамо», одразу хочеш плакати. Так, якби в мене вже був якісь, були якісь навики. Вернулася я вже на Україну, коли померла та бабка, я ще потім працювала там і в ресторані в русскоязичному, і в дому перестарілих, і була там робота. Просто моя супруга захворіла. І я думаю, ні, вона мені залишалася з тими дітьми, я один день купила білет і поїхала. І два роки я сиділа дома з цикрухою, опікувалася, тому що вона була неходяча. А потім поїхала в Польщу, теж подружка мені знайшла, цю пані доктор Богданович. Ну, ну таке словне, нелегке у мене життя, це нелегко, не бажаю нікому. Бо кожна мама має бути поруч своїх дітей, жінка має бути коло свого чоловіка. Але якось так. Доброго дня. Мене звати Наталя. Ну, я з України сама. Ну, приїхала на заробітки в Польщу. Працювала, або я працюю на Укрпощі в нас, на Україні. Взяла відпуск, відпуск щоб отакий такий... На даний час ситуація погана в нас. Чоловік Прикрили чоловіка. Барахуйте, війна у нас. І ні, чоловіки, заробітку ну, на даний час також немає. Двоє діточок у мене небовнолітніх. І все, і... Ну, куди інакше поїдеш? Дітей так не дуже бо Діти також треба мами. Ну, і так, ну, на даний час так і думала, щоб хоча б... Хоч трошечки щось може би підзаробити би щось було на прожиття. Ну, у нас робота непогана, але в нас так ну, є знаєте, була така зарплата, би ти могла отримати сім'ю. У нас чоловік більшість, як кажуть, то буває гроші. ми вже таке, там вже непогано було. Те, що діти то, що польсь, то, що не дуже польську мову знала, так трошки важко було, але якось трошки справлялася. Ну не довго було, було два місяці, бо таке було і шкода було роботу лишати, нас так довго там не дають відпуска. Та й, бо була трошки, ти поїхала додому, жила з ними, десь прибирала, десь їм їсти, могла приготувати, там її були батьки їхні, та вже цих панів. Я десь і батьками прибирала, десь теж їсти приготувала. Таке така робота також. Знаєте, спочатку, ну не так, як ти себе почуваєш так, як вдома. Ну, прив'якалося трошки було. Діти спочатку не дуже так, знаєте, ну, ти не знаєш польської мови, не сприймала тебе так, але з часом якось трошечки десь десь читала книжки, десь могла десь щось трошки. Так, почитала десь вже дітям десь книжки, могла прочитати, що вже якось так з часом потрошки-потрошки втягнулася. Ну не можу сказати, що я так аж ідеально, але потрошки вже може було б і робити далі. Але я кажу, ну, мусила на Україну повертатися. Ну як вам сказати, може і так трошки, бо ви, ви також прив'язуєтеся до них. Ви прив'язуєтеся і... і Важко покидати також, якщо так розібратися важко, бо ти вже привикаєш, до, та, наприклад, до їхнього вже життя, ну, і люди гарно ставилися, не, мож, не можна було сказати, що так, знаєте, ну, не погано, ну, щоб, десь, могли б щось так сказати погане, щось таке. Такого не було. Мрія моя, така як всіх українців, щоб закінчилася в нас війна хоча б. То, Жах, що твориться. Мене звати Галя. Я приїхала до Польщі на початку жовтня. Вийшло так, що моя мама працювала тут, у Польщі, вже досить багато часу, і часто мене запрошувала до себе. Однак я працювала в Україні, мала державну роботу, і якби не хотіла їхати до Польщі, Бо розуміла, що ну, залишати роботу, якось воно так важко націлитись на такий напрям. І в одного разу в моєму житті стався такий момент, що я, якби прийняла таке рішення, залишити роботу і приїхати до мами на великий період часу. Бо раніше я приїжджала, але це так було місяць і, і не більше, на час відпустки. Приїхавши сюди, я зрозуміла, що потрібно знайти роботу. Тому що сидіти і чекати, що щось прийде саме, такого не буває. Мама допомогла е, мені знайти пані, які хотіли, щоб їм прибирали будинки. Е, однак, е, як би сказати, я не знала мови. І коли вони мені говорили, що треба там попилу Перебирати такий поверх, інший поверх, наприклад, другий чи третій не чіпати, чи в якусь кімнату не заходити, я не розуміла. І мама мусила мене водити і якби бути моїм транслейтером, перекладати все, що вони мені говорять. Я розуміла, що цим я приношу їй дискомфорт і забираю в неї час, який би вона могла піти зробити свою роботу. І, е... В цей промеже часу я зрозуміла, що вечором переходжу на онлайн-уроки польської мови. Думаю, хоча б вивчала алфавіт і розуміла деякі слова. Це було важко, тому що в день фізична праця, вечором намагаюся ще щось розуміти, вивчати і запам'ятовувати. Але е, минув місяць, і ці онлайн-уроки, плюс ця робота, зробили мене сильнішим. Я зрозуміла е, мову не так, щоб добре, бо місяця є дуже мало, але зрозуміла, що з мене хочуть, в чому моя суть роботи. І слова, які я не знала, як спитати, бо бувало таке, що я не розуміла, чи можна там якусь річ взяти, посунути, чи її оминути. Я е, писала у телефоні, і він мені перекладав по-польськи. І вже, розуміючи букви, я могла прочитати і спитати ту чи іншу пані. Так у мене вийшло, що є декілька робіт, і я можу підзаробити собі грошей. Однак розумію, що така робота, вона є важка. І хотілося б якби, себе реалізувати тут, у Польщі, тому що на час війни в нас є можливості перебувати тут легально якомога більше, ну, принаймні, зараз до серпня 2023 року. Є можливості відкривати візи в інші країни, якби ця можливість дає поштовх щось тут робити. І хотілося б знайти якусь роботу, яка б була по професії, бо шкода того часу, що ти вчишся, маєш диплом, маєш освіту і не можеш застосовувати свої знання по тій професії в іншій країні. У мене є диплом юриста, але я чітко розумію те, що у Польщі інше законодавство, і воно не таке, як в Україні. В кожній країні міжнародне право відрізняється. І для того, аби може було себе реалізувати, потрібно, найперше, добре вивчити мову, щоб можна було писати, крім того, щоб говорити. І е, піти на перекваліфікаційні курси наново навчитись того, що є тут. Чи принаймні в іншій якійсь країні. Ну, е, як би сказати, Україну я б не покинула. Це такий мій рідний край, якби не була ця війна. Тому що у нас, е, слава Богу, ракети літали, але вони досіли. І е, міст Івано-Франківська, як би... Або їх збивали, або вони просто не долітали. І в нас було якби спокійніше, ніж на тих інших східних територіях. Але кожного разу, коли ти сидиш в офісі і звучить цей звук тривоги, і ми всі біжимо ховатися у підвал або через дорогу, у нас там був такий підземний як пункт, так глибоко був, ми з усіх чотирьох поверхів, збігали туди і чекали, коли воно закінчиться. І було страшно, досить страшно. Тому що після того, як був приліт до Вінниці, який ніхто не розраховував, що може бути десь тут, до Франківська, це все близько, після того нам стало досить страшно. І я кожен раз тією тривогою розуміла, що війна не закінчиться швидко. Усі тривоги, переживання, вони часом позначаються на здоров'ї. Це неможливість спати, невпевненість в завтрашньому дні, не того, що буде далі з кожним днем. І якби не війна, то скажу чесно: відкрито я б не залишила роботу в Україні. Я б там працювала і надалі Україна гарний край, перспективний край. Є недоліки в сферах роботи кожного, але вони поправимі, я так вважаю. Але ця війна ця дала мені поштовх приїхати сюди, тому що кожен раз переживати. Мама, працюючи за кордоном, телефонувала. Як ти? Це тривога. Я боюсь. Що там у тебе? Я розуміла, що я ще цими хвилюваннями не тільки своїми а підриваю здоров'я своїх рідних, які переживають за мене і... Як, як воно є, мені хотілося б, щоб вони жили повдовше, а не переживали кожен раз у стресі, бо ці тривоги бували на день дуже часто. І з таким лихом війни я переїхала сюди, сюди не шукати кращої роботи, грошей чи долі, а просто щоб якось жити в спокої, трохи в спокої. В Україні в мене залишився тато. Він е, зараз е, якби проживає один будинку, тому що всі пороз'їжджалися ще хто до війни, хто як, по роботах. І я б дуже хотіла, е, щоб він теж до нас приїхав. Мені боляче, що він там зараз, а ми тут, що він теж переживає за ці тривоги. І я розумію більш взагалі за цілу Україну, тому що всі люди України це наші е, кровні. Брати, сестри духом. І завжди так болить душа, коли є ці прильоти, ці вибухи. Як би сказати, по суті, я б хотіла, щоб війни цієї не було, і щоб ми навіть так, як було важко в'їхати в інші країни колись, бо було важко мати ці дозволи, ці візи, ну, все було довго по часу. Краще було так, як було в мирі, і ми. Могли довше отримати візи і так далі, ніж от зараз ніби світ відкрив для нас двері всі, бо розуміючи, що війна, нас усіх прихищають до себе, допомагають нам усім. Полегшило це, але одне єдине бажання, щоб став мир. Все, що я.